Baron PNL, acuzat cioc, Gnai ar fi cerut să depunde numburi pe numele lui Tericianu. Postul presubliniere din Teleconsiliului Judecean Dra subliniere of, Aristotel Cencescu, rupte tecerea într-o scrisoare trimisă către Comisia SRI. Cencescu denunc, în cadrul documentului transmis recent. Implicarea SRI bra Subliniere OV în dosarele de la Dna bra Subliniere OV, spun jurnale subliniere România TV. Politicianul le poveste subliniere Parlamentarilor din comisie, potrivit România TV, celălalt la e subliniere T. Subliniere La Dna bra Subliniere OV ar fi dosare în care s-ar fi făcut numeroase abuzuri. Potrivit acestuia, i s-ar fi cerut de nenumrate pe numele lui Celin Popescu Tericianu. În scrisoare, el a cerut să fie făcute verificări linie cere, de asemenea, comisiei SRI se stopeze abuzuri. Mai mult decât atât, el susține ce dacă va fi audiat în cadrul comisiei, va putea veni cu mai multe detalii.